ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نحمدك اذ اوجدتنا من العدم وفضلتنا بالاسلام على كثير من الامم اللهم اعصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين وشماته الاعداء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 وَرُدَّهَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم صلِّ على سيدنا محمد وَاجْزِهِ عَنَّا خَيْرَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتَهِ اللهم وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتَهِ وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهِ اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أعمالنا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 وتصلح امرنا فانت المرتجى تباركت اسماؤك وتقدست صفاتك ولا اله غيرك ولا معبود سواك اللهم خذ بايدينا حتى نعود اليك عودا حميدا لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك